Здійснений ракетний обстріл Російської Федерації. Знову ракета прилетіла по житловим забудівлям, повністю зруйноване не приміщення і зараз пошкоджено сім, попередня інформація 7 будинків. Зараз вже обстеження показує, що 9 будинків, зруйновані вікна, шибки, двері шрапнелію, побиті стіни, перебиті газопроводи. Зараз повністю працює у нас штаб комісії Теплінес міської ради, працюють комунальні служби, зараз демонтовані газовою службою доробиті газопроводи, і готується ремонт. У нас є шелтери, у нас є наші комунальні гуртожитки, на сьогодні у нас постраждалих немає, відповідно до довідки ДСНС, загоряння немає що люди всі залишаються у своїх квартирах, тобто вони частково пошкоджені, і після того, як ми закриємо вікна, вони будуть повністю придатні для дожиття. Газ відключений зараз локально, тільки в одному домі, там, де дуже побило його шопнелі по перебитті запропону. Пролунав дуже сильний вибух. Я, чесно кажучи, думала, що це нам в попало. І просто дом пошатнуло. Ми думали, що це в дім, але потім ну, побачили, що все втіле. Сусіди почали в групі писати, що е, повлетали вікна. У нас все на місці, бо будинок виходить вікна на протоположну сторону.